Мурат Костенко – студент Бахмутського коледжу культури і мистецтв із Краматорська, який разом із 189 студентами тепер навчається в Кам'янці-Подільському, розповідає, перше, що рятував під час евакуації з Бахмуту – акордеон. Акордеон був, як там скажемо, в пріоритеті на першому місці, тому що, по-перше, коштує дуже багато грошей, та це, як можна сказати, членом моєї сім'ї. Усю дорогу з Бахмуту, розповідає студент Антон Яблочкин, він беріг свою гітару повністю ручної роботи, зроблену львівським майстром. Дорога гітара – це гітара, вона на моє замовлення зроблена майстром із Бахмуту, який перетворився на зону бойових дій, у першу чергу вивозили музичні інструменти, каже директор коледжу. Деякі з них досить вартовні і досить рідкісні, це і літаври, це електричні піаніно, і досить набагато інструментів було вивезено. Студенти розгортають прапор Бахмуту, який привезли з собою в камянець подільський на ньому топографічний знак солі на різнокольоровому тлі. Гітарист Антон із Соледару розповідає: "В Бахмутському районі всюди добували сіль". Та згадує, яким було його місто до його не знищили нападники. Невелике, але затишне, красиве місто. Та каже, який Солідар тепер. Соледар – це місто-руїна, місто-привид. Немає ніякої в цілої будівлі, навіть шахти потрощили російські окупанти. 17-річна студентка з селища Покровське Бахмутського району Олександра Церне каже про свій переїзд і свою адаптацію на новому місці. Був дуже, дуже сильний обстріл, на жаль, прямо в момент, коли мене вивозили з селища. Спочатку було незручно, трошки лячно, але недовго, дуже швидко звикла. Із вересня, 22-го року, навчання у коледжі очне. Викладачі й студенти мешкають хто в гуртожитках Кам'янець-Подільських навчальних закладів, хто гуртом винаймає житло. І Самоорганізовуються і студенти, і викладачі. Ну, наразі нікого нема, щоб був безпритульний або безприхисний. Директор каже, відколи перебралися в кам'янець та облаштувалися в одному з корпусів – місцевого коледжу культури, їздять з концертами в ближні населені пункти. Бахмутський фаховий коледж може займатися, займатися освітнім процесом, навчати дітей і сподіватися на повернення, найскоріше повернення, дякувати ЗСУ, що вони боронять місто Бахмут. Із його слів, 45 мільйонів гривень коштував капітальний ремонт трьох корпусів Бахмутського коледжу культури і мистецтв, та показує, що сталося з корпусами, музичними та хореографічними класами, концертною і спортивною залами незадовго після ремонту. Бахмутів цілілих приміщень взагалі немає. От, тобто в тією мірою постраждав кожен будинок. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.